Jmenuji se Jolana. Jmenuji se Denisa. Já jsem Michal. Jmenuji se Věra. Jmenuji se Martina. A jmenuji se Honza. Jmenuji se Tereza. Jmenuji se Viktor. Já jsem Petr. Lenka, jmenuji se Lenka. Jmenuji se Jana. Jmenuji se Achim. Jmenuji se Martina. Já se jmenuji Petra. Jmenuji se Martin. Dobře. Jmenuji se Martin. Jmenuji se Martin Studenti.